بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مصیبت سے چھٹکارے کی دعا بتاؤں گی یہ دعا حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کی اللہ نے قبول فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وََََََََََََہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے بھی کسی مصیبت میں اس دعا سے اللہ تعالى کو پکارا اللہ تعالى نے اس دعا کو ضرور قبول فرمایا لا الہ اللہ انتا سبحانہ کا انّی کنتو مینز عالمین دوستوں مصیبت میں یہ دعا ضرور پڑھیں ان شاء اللہ ان اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت کو ضرور دور کریں گے